Eful Comisiei SREI, replic pentru Claus Iohannis în scandalul momentului, ce se întâmplă cu legile siguranței naționale video-uri, nou scandal între prestiguliere dintele Claus Ioannis sub cei din toalicia majoritară. Eful statului a lansat un avertisent dur la adresa celor de la PSD-alte care vor să odifice legile securității naționale. Eful Comisiei Parlamentare de Control a SRI, Claudiu Manda, i-a dat replica lui Claus Iohannis. Manda spune ce nu a văzut nici o critică în ce a spus sub eful statului studiu. Aceste legi trebuie schimbate pentru ce sunt sub iereuite. Foarte important să vedem dificultățile cu care se confrunt SRI. Vom invita la comisie pe oricine vrea să aduc modificări la această lege. Trebuie adaptat legislația. Nu am văzut în acest sens declarația pre subliniere dintelui. Să vedem ce au voie sublinierei, nu au voie oenii din serviciile de informații. Să fie foarte clar legea, a spus Manda.